મિત્રો હું સોલંકી ભૂમિકા રામુભાઈ મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂરિયાત પદ્ધતિઓ માટેનું મૂલ્યાંકન મૂલ્ય પરીક્ષણો મૂલ્ય ધારણા કેમ સ્કેલ અવલોકન અને ટૂંચકાઓ વિશે માહિતી આપીશ રચનાત્મક પરીક્ષણો અને સારાશ પરીક્ષણ ગુજરાતમાં કસોટીઓ વિદ્યાર્થીઓને નબળા જાણવા માટે સંબંધિત છે એટલે કે ગુજરાતમાં જ્યાં ક્ષેત્રમાં કસોટીઓ લેવાય ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ નબળા જ હોય છે અને તેનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને તેમને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે એટલે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકો સાથે શું સંબંધ છે એ સંબંધ દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે કારણ કે વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા નબળી હોય તેને કારણે તેઓ ધ્યાન દઈ શકતા નથી અભ્યાસક્રમ દરમિયાન આવા પરીક્ષણ ટુકા અંતરે નિયમિતપણે આપવામાં આવે છે એટલે નિશ્ચિત પરંતુ એટલે એને કોઈ ગ્રેડ કે ગુણ કે રિઝલ્ટ આપે નહીં આ પરીક્ષણો અભ્યાસક્રમના ભાગ પર અને ખૂબ મર્યાદિત હેતુ માટે આપવામાં આવે છે એટલે સમય એનો ટૂંકો હોય છે લાયકાત પરીક્ષણ સમગ્ર અને તે અભ્યાસક્રમના અંતે અથવા છ મહિનાના અથવા ત્રણ મહિનાના અંતે આપવામાં આવે છે વર્ગો અને પ્રમાણપત્ર તેમના ગુણ આધારે આપવામાં આવે છે સારા કસોટીની શરતો પણ ચૂકવવા પાત્રો કરતા વધુ વ્યાપક હોય છે વિદ્યાર્થીની પ્રગતિ અથવા શીખવાની સિદ્ધિ પર આધારિત છે એટલે વિદ્યાર્થી કેટલું શીખે છે અને કેટલું સમજે છે એના ઉપર આધારિત છે સતત પરીક્ષણ અને અંતિમ અથવા વાર્ષિક પરીક્ષણ એટલે કે સતત એનું મૂલ્યાંકન કરતું રહેવાનું વર્ષ દરમિયાન બે જોડી વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી પરંતુ હેતુમાં તફાવત છે સતત પરીક્ષણ ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને ટૂંકા અંતર મૂલ્યાંકન કરવાનો છે અને તેમને ગ્રેડ અથવા ગુણ આપવાનો છે જેથી મહત્તમ શીખવાના મુદ્દાઓને વધુ પરીક્ષણ હેઠળ સમાવી શકાય કારણ કે અંતિમ પરીક્ષામાં તમામ શીખવાના મુદ્દાઓને આવરી લેવાનું શક્ય નથી પરીક્ષણોના પાઠ ઉમેરીને થયો સરવાળો ગણવામાં આવે છે એટલે એને લગતા આપણે માર્ક જેટલા મળે એ માર્ક ઉમેરી અને પ્લસ કરવામાં આવે છે વહીવટ સ્તરે સતત પરીક્ષણનો ઉપયોગ મોડલ પરીક્ષણ થઈ શકે છે એટલે સતત સતત પરીક્ષણ કરતું રહેવું પડે છે આગળ તમે શું સ્ટડી કરવાના છો એના આધારે પસંદ થઈ શકે છે કોષવર્ક એટલે કે અભ્યાસક્રમ વર્ક એટલે કે કામ અભ્યાસક્રમ કામ અને પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ દરમિયાન અથવા તેના અને તેના દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્ય વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માં આવે છે એના આધારે કેટલું સારું પર્ફોમન્સ કરે છે એ પર્ફોર્મ ને આધારે વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે આ ઉપરાંત કોર્સ દરમિયાન અથવા કોર્સના અંતે પરીક્ષા દ્વારા પણ તેનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય છે આ રીતે યોગદાન મૂલ્યનો હેતુ જુદા જુદા સમય પૂર્ણ થયેલા અભ્યાસક્રમના કાર્ય પરીક્ષાઓના માર્કસ આપે છે અને ઈ માર્કસ તે પ્રમાણપત્રમાં આપવામાં આવે છે અથવા અભ્યાસક્રમના અંતે પરીક્ષાઓના માર્ક એકીકૃત કરે છે એટલે કે ભેગા કરે છે અને પરિપૂર્ણ કરી શકાય છે ત્રીજું પ્રક્રિયા આ એવી ટેસ્ટ છે કે જે શિક્ષક જ નક્કી કરે છે અને પરીક્ષા શિક્ષક બનાવે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે પેપર પણ શિક્ષક જ પ્રોવાઈડ કરે છે આમાં શિક્ષક દ્વારા નક્કી કરેલ પરીક્ષા એટલે કે શિક્ષક જ પરીક્ષા નક્કી કરે છે શિક્ષક દ્વારા નક્કી કરેલ પરીક્ષા શિક્ષક દ્વારા એટલે એના હેતુ કેવા છે એ હેતુને આધારે તેનું વર્ગીકરણ કરી શકાય આવા પરીક્ષણોની તૈયારીમાં કેટલાક પગલા અનુસરવામાં આવે છે પરંતુ તેની પ્રક્રિયા કઈ નિશ્ચિત હોતી નથી અથવા અડગ રહેતી નથી મકમ એટલે અડગ તેથી આ પરીક્ષણો અવકાશ ખૂબ મર્યાદિત હોય છે એટલે સમય કેવો હોય છે ટૂંકો હોય છે નક્કી થાય છે પ્રમાણિત પરીક્ષણો ચોક્કસ પ્રક્રિયામાં મોટા પાયે ઉત્પાદિત થતા હોય છે એટલે વધારે મોટું લખાવામાં આવે છે જેની અપેક્ષા અને ચોક્કસ અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ આપે છે એટલે એની અપેક્ષા કેવી છે અને મૂલ્યાંકનના કડાક પગલાને અનુસરીને કરવામાં આવે છે એટલે મૂલ્યાંકનનું કેવું પગલું છે એના આધારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે આ પગલા હેઠળ હેતુઓ સેટ કરવા એટલે હેતુઓ નક્કી કરવામાં આવે છે ઉદ્દેશો વ્યવહારિક સ્વરૂપમાં લખવા એટલે કેવી રીતે લખવા એના પોસ્ટર કેવી રીતે ફેરફાર કરવો એનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે પરીક્ષણોના વહીવટ માર્કિંગ અને કાર્યરત કરવાની પ્રક્રિયા પણ પૂર્વ નિર્ધારિત છે અને આ માટે યોગ્ય સૂચના આપવામાં આવી છે તેમનો વિસ્તાર વિશાળ છે તેમની વિશ્વસનીયતા અને માન્યતા પણ પ્રમાણિક છે એટલે શું કરે કે ગુણનું જે મૂલ્યાંકન છે એનો એક કોષ્ટક બનાવવામાં આવે અને ઈ કોષ્ટક વિવિધ સ્થળો અને જુદા જુદા સમયે પણ કરવામાં આવે એટલે એને ચકાસણી કરવામાં આવે અને જોવામાં આવે અને તેના આધારે ધોરણો નક્કી કરવામાં આવતા હોય છે ધોરણ સંદર્ભી પરીક્ષણો અને માપદંડ સંદર્ભી પરીક્ષણો આ પરીક્ષણ નો હેતુ ઉચ્ચ પ્રદર્શન કરવાના છે એટલે કેટલા વચ્ચે ભેદભાવ થાય છે એ જાણવાનો છે એટલે કે તેમની સંબંધી શોધવા માટે આ કસોટી શીખનારને શું એટલે કે કસોટી કેવી શીખે છે એ કેટલું શીખે છે ઈ મહત્વનું છે તેના પર કોઈ ભાર મૂકવામાં આવતો નથી પરંતુ તેનો મુખ્ય જોક એ હકીકત શોધવાનો છે અને એનો પ્રકાર કેવો છે એના ઉપર આધારિત છે આમ પ્રમાણભૂત સંદર્ભિત પરીક્ષા એક જ જૂથના એટલે કે એક જ જૂથ પાડવામાં આવે એ જૂથના અન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે કેવું મૂલ્યાંકન કરે છે તેના ઉપર આધારિત છે આ પ્રકારની પરીક્ષા મૂલ્ય ધારણા એટલે કે મૂલ્ય કોઈ પણ વસ્તુ ધારી હોય છે આપણે એ ધારણાને માપવા માટે જે ઉપયોગમાં આવે છે એને મૂલ્ય કેમ સ્કેલ કહેવામાં આવે છે મૂલ્ય કેમ સ્કેલ બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે પેલું સામાન્ય સ્કેલ અને બીજું કે નંબર એક થી પાંચ અને એક થી દસ માટે સિસ્ટમ આપવામાં આવેલી હોય છે જેમાં એક નીચેના મૂલ્યના પ્રતિભાવ એટલે કે નીચેથી ઉપર તમે કેવો પ્રતિભાવ આપો છો એનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે વટહુકમ કરે છે અને સતત સૌથી વધુ પ્રતિસાદ આપે છે એટલે કે તમને સૌથી વધુ તેમાં એક થી પાંચ અથવા પાંચથી દસ ના રેટિંગ સિસ્ટમમાં સૌથી વધુ તમને રિસ્પોન્સ મળે છે સ્પષ્ટ ચિત્ર મેળવવા માટે આપણે એક સાદું અને સામાન્ય ઉદાહરણ લઈએ તેમાં ઉદાહરણમાં આપણે એવું છે કે ખૂબ અસંતોષ બાળકને કોઈ પણ રિઝલ્ટ પ્રત્યે હોય તો રિઝલ્ટ આવેલું હોય તો એને અસંતોષ જણાતો હોતો નથી એને એમ થાય કે મારા માર્ક્સ વધુ છે છતાં પણ મને ઓછા માર્કસ મળેલા હોય છે એટલે એ અસંતોષ થઈ જાય છે સંત અસંતોષ હા એમ સંતોષ જ ન હોય એટલે કે શું કે બંને પક્ષ નો સાધ્ય એવું સંતોષ સારી રીતે સંતુષ્ટ છે એવું સામનો કરે છે ખુબ જ સંતોષ એટલે કે સારી રીતે બધા વ્યક્તિ સાથે તેને ભળી રહેવાનો શોખ હોય છે તે ખુબ જ સંતોષ ઉદાહરણ છે સ્વાભાવિક રીતે કંપનીઓ તેમની સેવા સુધારવાની જરૂર છે કેમ કે તે નિર્ધારિત કરવા માટે એટલે કે નવું નવું સર્જન કરવા માટે બીજા નંબરની સંખ્યાને સ્કોર કરતા હોય છે એટલે કે એના માર્ક આપતા હોય છે તેના કરતા ક્રિયા વધુ તાકીદનું છે એટલે કે ક્રિયા સરળતાથી થઈ શકે છે તેમાં ઓડીના ભીંગડાની સુંદરતા એટલે કે ઓર્ડિનલ સ્કેલ કેટલો સુંદર રહેલો છે તેના માટે છે સામાન્ય ભીંગડા ગુણાત્મક છે કારણ કે તે એવા શબ્દો ઉપર ધ્યાન આપે છે જે વિશેષ મૂલ્ય છે એટલે કે વિશેષ વધારે પડતું મૂલ્ય ધરાવે છે અને એને વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે ઉદાહરણ તરીકે લોકો જાણે છે કે તેઓ કેટલા સંતુષ્ટ છે તેઓ માત્રાત્મક છે એમાં માત્ર નો સમાવેશ વધારે પડતો થાય છે કારણ કે દરેક શબ્દ સંખ્યાના મૂલ્યુરૂપ હોય છે એટલે કે સંખ્યા કેટલી છે એક થી દસ છે એક થી વીસ છે એ કેટલી સંખ્યા છે એને આધારે મેળવવામાં આવે છે જો કોઈ સંશોધન કાર્ય કોઈ અનુભવને 7 માંથી 8 અથવા અનુભવ તરીકે વ્યાખ્યાય કર્યો હોય કોઈ પણ સંશોધન ઉદાહરણ જોઈશું આપણે એમાં પેલું ઉદાહરણ છે પરિચિતતા એટલે કે પરિચિતતા ઓર્ડિનર સ્કેલ તપાસવા માટે થાય છે જે જ્ઞાનનું સ્તર એટલે કે આપણામાં કેટલું જ્ઞાન રહેલું છે અને આપણી પાસે કેટલી માહિતી છે એ જાણવા માટે વપરાય છે કારણ કે તેવો જાગૃતિ અભ્યાયન અને યોજનાઓની માહિતી આપવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે એટલે યોજનાઓ જેવી યોજનાઓ છે એ જાણી શકાય છે બીજું છે આવર્તન આવૃત્તિ ભીંગડા માટે વપરાય છે કેટલીક તમને પ્રવૃત્તિ કરાવે જેમ કે નાટક સિંગિંગ વડાન્સિંગ એવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તમારા વર્તણ લોકો એટલે કે તમે કેવું વર્તણ કરો છો એનો નિર્ણય આપવામાં આવે અને તેમને બદલવા માટે ક્યાં ઉપયોગી છે માપવા માટે એટલે આપણે એક માણસ કેટલી લાગણી છે અને કેટલું માપી શકીએ છે એ માપવા માટે તીવ્રતા મોકાય છે હંમેશા એક વખત મેટ્રિક હોય છે એટલે કે એક જ વખત દસ કે બાદ પાસ હોય છે બે ટ્રાય કરે તો એનું તાપમાન માપવામાં નથી કારણ કે વધુ કાલ્પનિક વ્યક્તિ કોઈ પણ બીજું કાપન એટલે કે કલ્પના ધરાવતું વ્યક્તિ પણ હોય શકે મહત્વ મહત્વ કેવી રીતે બિન આવશ્યક અથવા આવશ્યક એટલે કે જરૂરિયાત નથી અથવા જરૂરિયાત છે એવા લોકોના ઉત્પાદન પૂછવા માટેના મહત્વપૂર્ણ પ્રકારના મતદાન પ્રશ્નો છે એટલે એને કેવા પ્રશ્નો મળે તેના આધારે રજૂ કરે છે કરાર કરાર એટલે જે બંધારણમાં હોય છે તે દસ્તાવેજ અથવા કરાર કહેવામાં આવે છે કરાર સામાન્ય વ્યક્તિએ કોઈ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે આઠ કેટલાક મોટા પ્રમાણમાં કોઈ નિવેદન સાથે થઈ શકે છે એટલે કેટલું એને નિવેદન એટલે કેટલું એને આજ્ઞા મળે છે એના આધારે થઈ શકે જેના વિશે તમે જવાબ આપી શકો છઠ્ઠું સંતોષ ફરીથી એ એક સામાન્ય ધોરણ નો વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતો ઉદાહરણ છે ખુશ થઈ જાય કે નહીં આપણો સંતોષ મળી ગયો એમ એક સર્વેક્ષણ તમામ ભાગો એક રીતે અથવા બીજી રીતે કોઈ સેવા વિશેની સંતોષ વિશેની માહિતી એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તમામ ભાગો કેવી રીતે પ્રદર્શન પરફોર્મન્સ ભીંગડા ખૂબ સંતોષ હોય છે જેવા તેઓ સેવાની એકંદર અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા ને માથે છે જોકે સૂક્ષ્મ તફાવત એ છે કે આ પ્રકાર સ્કેલ કોઈને પૂર્વ નિર્ધારિત અપેક્ષા સંબોધે છે એટલે કે કોઈ પણ સંતોષકારક કાર્ય કરો તેના માટે પ્રદર્શન માટે સંભાવના શ્રેષ્ઠ હોય છે આપણે ધારી શકીએ કે કોઈ પણ એક ઘટના થઈ છે તો એની સંભાવના કા એક હોય કા શું હોય છે ઝીરો હોય છે ભવિષ્યમાં કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે સંભવિત અથવા અસંભવિત છે તેનો ઉલ્લેખિત પગલા લેશે કે આપણે આ વ્યક્તિથી કેટલા સંમત છીએ પરિવર્તન એટલે કે તેના ફરકડા પર લાગુ થયા પછી રાજ્યની સ્થિતિ કેવી છે અથવા કેટલી સુધરી છે અત્યારે કોરોના કાળ હાલી રહ્યો છે તો રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિ બહુ ખતરનાક છે તો ઈ સ્થિતિ અત્યારે સારી છે ઈ સુધારવા અંગેની વ્યક્તિને ધારણા આપવામાં આવે છે યોગ્યતા સ્થળ એટલે કે એક સ્થળ નક્કી કરવામાં આવે એ સ્થળના આધારે તમને રિસ્પોન્સ મળે છે કેટલું કામ કરે છે અને કેટલું નથી કરતો પાસ એના આધારે બદલાઈ શકે છે એટલે એને તમારે સન્માન મળે છે તેના આધારે ઓર્ડિનર સ્કેલ પણ બીજાથી અલગ છે હવે એક ઉદાહરણ છે આપણી પાસે કે એક શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ એક વિષય ભણાવે છે અને એક શિક્ષક કલ્પના છે કે એ વિદ્યાર્થીને હું જે ભણાવું છું એ બધું આવડતું જ હોય છે પણ એવી શિક્ષક કલ્પના સાચી હોય શકે નહીં કારણ કે વિદ્યાર્થી કેટલું શીખ્યો છે અને કેટલું જાણે છે એ શિક્ષક ને પેલા પોતે તો એ વિદ્યાર્થીની કલ્પના સારી રીતે જાણી શકે એ આ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ ઉદાહરણ બે ચર્ચા તેવા ઉપદેશની શક્તિ પર ચર્ચા કરવી કે આપણે કોઈ પણ ચર્ચાનો વિષય આપ્યો છે જાણે કે અમને આપ્યો કે ઓર્ડિનર સ્કેલ તો ઓર્ડિનર સ્કેલ ઉપર આપણે જૂથ બનાવી અને જૂથના આધારે એની ચર્ચા કરવી જોઈએ ઉદાહરણ ત્રણ આહાર અને કસરત પ્રત્યેના અભિગમ અંગેના અભિપ્રાય એકત્રિત કરનાર એક સર્વેક્ષણ એટલે કે આપણે કેટલું ખાતે મધ્યાહન ભોજન મળે છે તેને સર્વેક્ષણ કરે છે હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે અવલોકન અવલોકનનો ઉપયોગ માર્ગદર્શન એટલે કે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ અવલોકન વગર કે અનુભવ વગર શીખી જ ન શકીએ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એનો અનુભવ જરૂરી છે ઈ માટે આપણે માર્ગદર્શન મેળવવું પડે છે અને પરાવર્તન કે જીવનમાં પણ તે અનિવાર્ય પણ છે એ આ કા વ્યક્તિલક્ષી અનુભવ હોય કા બીજા દ્વારા અવલોકન હોઈ શકે છે આપણે કોઈ પણ પ્રયોગ કરીએ તો વિજ્ઞાનમાં એક વ્યક્તિ પ્રયોગ કરતો હોય છે અને બાકી બધા શું કરતા હોય છે નિરીક્ષણ અથવા અવલોકન કરતા હોય છે બાળકો માટે નિરીક્ષણ નમૂના સિવાય અન્ય કોઈ સાધન અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી એટલે અવલોકન ના લાભ બાળકોને વ્યવહારુ દ્રષ્ટિકોણથી સમજવાના અભિગમ તરીકે વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણો કરતા નિરીક્ષણ કેટલાક ફાયદા હોય છે એટલે કે આપણે બાળકના વ્યવહારના સમજીએ કે બાળક કેવો દ્રષ્ટિકોણ રાખે છે એનો અભિગમ એટલે કેની એની માહિતી કેવી છે ઈ કેવું પરીક્ષણ કરે છે એના આધારે આપણે કેટલા ફાયદા હોય છે અવલોકન પ્રમાણમાં મુક્ત પરિસ્થિતિ છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પુખ્ત દબાણની ગેરહાજરી અનુભવે છે એટલે આમાં વિદ્યાર્થીઓને એમ થાય કે હું ફ્રીલી બધું જોઈ શકું છું અને સમજી શકું છું આમાં કોઈ શિક્ષક દબાણ આવતું નથી જોઈને સમજી શકે વ્યક્તિત્વના મહત્વના પાસાઓને એટલે વ્યક્તિ કેટલું મહાન છે એ મહત્વના પાસાઓ કરી શકે છે દાખલ કરી શકે નહીં પોતાની શાળામાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે એ બીજી પ્રવૃત્તિ બીજી શાળામાં થતી હોય છે બાળક સામાજિક આ પરિસ્થિતિમાં કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે એટલે એનું રિએક્શન કેવું હોય છે તે જ છે હવે આપણે અવલોકન સુધારી કઈ એવી શકીએ તો કે વર્તનનો સાવચેત રેકોર્ડ એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બોલીએ છીએ તેનો રેકોર્ડ રાખીને આપણું અવલોકન સુધારી શકાય છે સવારે સમયસર નિરીક્ષણ લખીને અથવા જો આ ન હોય તો જલ્દી નિરીક્ષણ રેકોર્ડ કરવાથી અટકાવવા માટે જો તે અસ્પષ્ટ અથવા સમાન હોય તો સેટિંગ પર વિશેષ ધ્યાન મહત્વપૂર્ણ છે સમાન ન હોય તો એના ઉપર સેટિંગ કરી શકીએ છીએ એટલે ગોઠવીને ધ્યાન આપી શકીએ છીએ એક નિરીક્ષણ અથવા બીજા સક્ષમ વ્યક્તિ સાથે રેકોર્ડ ની અનુગામી સરખામણીએ પોતાના કાર્યની ગુણવત્તા પોતે કેટલું ક્વોલિફાઈડ છે અને કેટલું વર્ક કરે છે જેમ કે આપણે ગુજરાતીમાં કોઈ પણ કાવ્ય લઈએ કે જનની જોડ સખી નહીં જડેલો તો એ એક ટૂચકો જ થયો વિદ્યાર્થીઓને બધા વિષયમાં મૂલ્ય આપી શકીએ ઉદાહરણ તરીકે ગણિતમાં બે વત્તા બે ઇંગ્લિશમાં સંડે પછી કયો વાર આવે વિજ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રયોગ ને લગતું સૂત્ર સીયુએસ ફોર ઇઝ તો એસ આવી રીતે આપણે ગમે એ ઉદાહરણ લઈ શકીએ છીએ થેન્ક યુ આભાર